Ahoj, David, EUrunner, zdraví vás Děčína, je 7.30 ráno a já jdu na start stovky jarním Šluknovskem, která začíná za 15 minut. Je to krásný závod tady po Lapských pískovcích, potom na tom kraji je tu moc pěkně, takže doufám, že si to užijeme. Tak pojďme na to. A už máme minutu po startu, to je to, hodně, pořád. Pořád. Já, tehc, Teďka. Tady je Ty, super. Těší se? Teď už jo. Je start. Tři, dva, jedna, start! Ahoj. Hello. Mám za sebou první hodinu, něco okolo 6-7 km. No a běžím hodně pomálu schválně, protože včera jsem měl 6 piv večer a moc jsem se nevyspal. Tak teď čekám, co to se mnou udělá. A vy, co mě znáte, tak víte, že prvních 30 kilometrů běhám pomalu. Zatím všechno byl dobrý, nic nebolí. Čekám, co bude. Dvacátý první kilometr, mám za sebou tři hodinky běhu. A dneska to teda nebude zadarmo. Za Všechno mě už bolí, nohy úplně zničené, tak nevím, jak to dneska dopadne. No a za těch 21 km jsme nastoupali už 1000 metrů do výšky, takže to není ani jednoduché. No ale dám se. Letnu do dál. Jdouk nejdem, se nevidím všichni. No, je, Ahoj faninky! No, to jste si měli chtěla v řádě, když nepřijedí. 43. kilometr a 7 hodin, nastoupali jsme už něco přes 2000 metrů, 2250, nebo tak nějak. No, celé tělo mě bolí, ale už je to malinko lepší, protože ta bolest tak jako otupěla, ta hlava si zvykla a i když mě všechno bolí, tak to tolik nevnímám, takže je to lepší. Ale bude to boj ještě dneska. No, ahoj. Dozdár, zdar, dozdár, jídlo. Koukám na to. Na kontrole na 50. kilometru jsem strávil asi půl hodiny. Dal jsem si pivo, polívku. Vyměnil jsem si ponožky. No, trošku jsem se zregeneroval. A teď už běžím dál. Je tři čtvrtě na 5, takže mi zbývá Tři a čtvrt hodiny světla, tři a půl hodiny světla možná. A pak už poběžím po tmě. Tak moc nevím, co natočím, ale každopádně mám ještě tři hodiny. Tady v té druhé půlce už nebudou skály. Bude to tady prý trošku mý kopcovatý, ale kopce tu budou taky slušný. Takže to tempo se moc asi nezlepší. Předpokládám, že se sem do Mikulašovic vrátím zpátky. Někdy kolem mezi druhou a třetí hodinou raní. Yo. Tak, další kontrola. Výborně. 64 kilometr. Nic mě netrápí a běží se mi dobře tak jako mírnou únavu cítím, ale mám takový stabilní tempo, běžím furt a i do kopců a jde to tak nějak samo, takže nevím, co se změnilo, nevím, co jsem udělal jinak, ale prostě teď to funguje. Do vrůdky. 81. kilometr a už mi začíná docházet. Je na mě krize. Ještě musím vydržet. 24 kilometrů, nebo 23 kilometrů do cíle. Hurá! jsme tu. Také o posledních 30 km jsem toho moc nenatočil. Každopádně bylo to hodně náročný, Spousta bahna, kořeny, kameny, potoky, fakt jako drsný. No, ale naštěstí jsem se chytnul Měrky Krušnohorky. Dali jsme to spolu těch 30 km a myslím si, že to bylo super. Takže díky za sledování. Mějte se hezky, nezapomeňte dát lajka like a navíc jednou dalšího videa. Ahoj, dobrou noc.